Всім привіт, друзі, колеги. Не так давно купив собі такі струбцинки, корпусні вони називаються. Достатньо вони недешеві. Ну але Кхів. цотка з Канади вислала гроші і сказала купи собі, купи собі синцю файних струбцин і працюють з задоволенням, що я і зробив. І хотіли, ну, я виставив пост з фотографією з цих струбцин, там трошечки мене почали критикувати, що, мол, що це за пластмасові струбцини з такою ціною. <кхід> ну, я пообіцяв зробити відеоогляд по них. І пропоную переглянути таке відосик, що стосується і, саме цих струбцин корпусних. В ньому буде як і моє захоплення, так я буду і розчарований. Трошечки я так забіжу наперед, це інтригую вас. Але все по порядку, поїхали. Так, ну ось струбцинки якраз на фоні склеєного щита. Хоча, чесно кажучи, цей щит я склеював не ними, а своїми трубними струбцинами. Так як ці струбцини, за великим рахунком, не призначені для склеювання, ну, в моєму розумінні, не призначені для склюювання щитів і такого, такого виду. Робіт. Тому що тут більш вони позиційні, вони максимально ідеально геометрично, тобто їхнє призначення, в першу чергу, це є позиціонування якесь правильне, також склейка, але склейка відповідно в межах розумного, тут, якщо йдемо про корпуса, якісь там ящики і мебель. Так як трубні струбцини, хто знає, хто користується, в них там трошечки є свої мінуси. Ну, скажімо так, в, кожному, в, кожного, в кожних струбцин своє призначення. І це призначення тих струбцин, вони недарма оббиті пластиком, але не думайте, це не є суцільний пластик, там всередині цілком нормальний метал. Цілком нормальна залізяка. Вони там гуляють, бігають, тобто, все правильно працює. От. Тут є смазки, тут ну, є нумерація, тут коди, не знаю, ну, це 1000 це максимальна, максимальна довжина зажиму між цими, між цими, тисяча, і 95 в цьому, в цьому діапазоні. Ось тут є 95 мм. Ну, тут ширина їхня це 50. Ну і загалом, якщо, якщо це 120, ні, 130, то десь 140 тут. Я вже трошки попрацював тими стробцинами, отримав масу задоволення, як вони працюють, Ну, хлопці, це зовсім інша філософія зажиму. Відносно, ну, буду порівнювати я з трубними струбцинами, тому що мене там запитували, яка сила зажиму. Ну, повірте, сила зажиму цих струбцин достатньо, достатньо аби вони виконали свою функцію. Повторюся, я вже трошки попрацював і збирав там корпусну меблю за допомогою їх. І ну, них досить широкі можливості. О, зараз покажу, як, наскільки вони трансформуються, наскільки вони стають мобільними. Е, ну, давайте зараз закріплю камеру і подивимось. Бачимо, тут є отакі скользящі пластмаски. Тут вони і на самому кінці. Також, воно ставиться, можна ставити отак. Це для позиціонування. Зжимаємо, допустим, якийсь, бачимо, як вони лягають. І зжимаємо, що нам потрібно. Тобто, пластмаса тут служить, як для... в першу чергу, для того, В старшу чергу для того, аби ну, вони метал не шкодив, не, не, ну, не міг пошкодити заготовку. Знаємо, як працюють струбцини. Трубні, допустимо, я використовував для зборки корпусів, там, для склеювання вже чистового. Вони, попри те, що вони не мають чіткої геометрії, вони от в тому діапазоні дуже від'їжджають і малий захват тут мають то вони ще й своїм металом вони пошкоджують загальний вигляд. О, ці пластмаски знімаються, ставляться в цю сторону, якщо треба. Так достатньо зжимають. Мають такі, -такі фіксатори. Зашчолкуються. Тут і такий пазик. Якщо треба в цю сторону. І вони ще також, що цікаво, зажимають Як, як і з цієї сторони, ось класично так? зажим йде, так і цією стороною можна зажимати. Ось боком бачимо. Хочемо таким чином зажимаємо, вона затягує. Хочемо боком. Коли так зажав і, скажімо, <кхем> немає можливості прокрутити добряче, так? от тут є такий зажим. Тобто можна ручку трошечки, там такі стоять шарики, чуємо як щолкає, можна дожати чи відпустити. Також я вже використав в той момент, мені було дуже зручно. Ну, тут воно позиціонує рахунок цієї пластмаси. Е і ще що в тих струбцинах, ну, тут вони треба, треба надавитися сюди, наниз, тобто не давити наниз, щоб посунути. Так вони не ссуваються тільки назад. Назад, то наверх. А коли треба нам притягнути ближче, то треба прижати оцю ручку, щоб дійде, бо того воно ну, тобто, не дуже хоче. <клес> Трошечки тут не треба звикати. Загалом, тут це що момент, який, вони знімаються, давайте покажу ближче тут. Це щолки такі, ну шарики, шарик там є такий раз і воно позиціонує. Це додає Добув... зручності. От. І ця пластмаса також тут ззаді знімається. Легким рухом. І вона виймається. Ще. Раз і вийнялася. <coughs> що воно нам дає? Заодно подивимося, що всередині. Бачу, там є таке все металеве, залізяка, там така якась, шарики. Ніше не шарики, а такі. це тут ще знімається. От. Наскільки видно, тобто там метал. Пластмаса тут тільки служить як, е, можна сказати, таке облицьовочно. Вона ну, в певній мірі несе навантаження. Але не так, як, би, ну, як нам здається. Так, стоп. Тобто це не є цілковито пластмасові, пластмаса тільки зверху, всередині, і цілком реальні зілізята. Так само і тут. Тут також... От, тут теж є метал. Ну, він, ця штука, здається, не знімається. І вона може бути розвернута, тобто на розжим. Я вже також використовував такий момент. Брав і на розжим робив. Тобто Інколи, не так, ну, звичайно, не так часто, але буває, що треба нам щось розжати. Ось таким чином воно працює. Там також є параметри, вказані, е скільки там йде на розжим, я не пам'ятаю зараз, ну, типу, найдовше. Ось, але я вже використовував її от в такому варіанті, коли мені треба було зробити підпорку ось я тут буває, таке буває, що коли треба встановлюєш там якийсь шкафчик чи позиціонуєш і треба тобі там підставити ось раз піджав там до якогось до якогось моменту і підтягнув, всіки тобі треба ось, таким чином вона працює ще в ту сторону і ще зараз з тими пластмасками покажу сюди. Дуже легко воно маніпулюється. Ці пластмаси не ага, так хотіть зробити. От сюди. І задня. Буває таке, що треба ту струбцину зафіксувати якось, так? Тут є, от бачимо, такі отвори в пластмасах, які я тут маю струбцинки. От, в мене були майстерні. Вони так позиціонуються. Тут зажали, бачимо як ми спозиціонували і можна таким чином зажати, допустимо якусь, якусь деталюху в моєму випадку це може, може бути різьба якась, чи розмітка, чи шліфовка, чи теж саме, якийсь зажим, тобто, от. Можна пересунути. От, коли вони будуть стояти своєю, своєю опорою більш стійкіше. Нормально зажимає, тут достатньо сили. Ну, в принципі, що, от такий варіант хотів показати, як ці струбці не працюють. Бачимо, що при нажиманні донизу вона підсувається. Тобто, щоб відсунути і припідняти. І вона таким чином відсувається, щоб піджати сюди. От. Храповий механізм то все на такий там ролик такий стоїть і воно позиціонується. Он бачите, зблизька ще покажу, коли воно перештовхується. Коли де, коли треба докрутити, де немає доступу, воно пересувається. От. Є в такому положенні. Так що, друзі, Отакий От такий мій огляд по тих струбцинах е, кажу, дуже мобільні, досить зручні. От, і нема що ні додати, ні відняти. Ну, в принципі, я на кінець, при завершенні, скажу своє розчарування, як і обіцяв. А розчарування моє дуже просте. Розчарування в тому, що в мене тільки дві таких струбцини метрових. В ідеалі треба було б мати ще зо дві струбцини довших і зо дві струбцини коротших. Тобто я думаю, що дві струбцини на 50 см я найближчим часом обов'язково собі дозамовлю. Ну а це мені більш... Ну я не знаю, в принципі треба... І на 50 сантиметрів, як на мене, і на 1,50 п'ятдесят ще додатково. Але оці метрові все-таки максимально універсальні. Ну, інколи виглядають трошки великими, так як роботи у мене не є дуже великі, не є габаритні. От, деколи вони мені трошечки своєю габаритністю заважають, але, як то кажуть, нічого страшного в тому нема. Так що от тут є моє і захоплення, і розчарування. Так що, друзі, якщо щось ще цікавить, додаткова інформація, запитуйте. Поставлю, поставлю посилання, де я купляв ці струбцини. На той момент, коли я купляв, продавці пообіцяли знижку, хто буде від мене, тобто на товар свій. Так що, будь ласка, заходьте, цікавтеся, кодове слово стеч Називайте менеджером, кажете, що ви бачили відео, що ви від мене, і вам обов'язково зроблять додаткову ще знижечку. Бачимо ті струбцини, тут, тут зажимають. От. Можна також і ось тут. Тут зажати. Так що, отакі мої враження. І це вже враження від роботи, не, не, тільки, оглядове, не тільки оглядове враження. Ну все, друзі, заходьте на канал, переглядайте мої відосики. І, ну, наш інструмент в цей момент – подобайка, підписка і комент. Все, зустрінемося.